لك وحدك قصيدة للشاعر أبو بكر شقي جمهورية مصر العربية لك وحدك تستعرض فتنتها تعرض أطرافا منها ملبسها ألوان منها نفسيتها تعتمدك رجلا لها يداها تمتد أطرافا منها على ذراعك، ترخي ذراعها، تنظر لعينيك خاضعة، أنا لك وحدك، اجعلني لك وحدك، أرسل مراسيل الهوى كي تجمع. بدون لوم ولا وجوه تتغير عند الرؤيا الاحلام قد تخدعنا الرؤيا لنبي حق فيها المنظر الحياه حياه والموت موت اجعلني داخل رؤيا أحلامك العليا اجعلني لك وحدك لك وحدك